Ось, до прикладу, 136х136 розмір. І з вже з такою зеленою однотонною тканинкою йде всередині. А по боках такі писанки. Але колекція одна і та саме.